شوف الجناح، نروح شوف، نروح شوف. من من الأطراف.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 بس انا عايز كله بدي طاهي. لا لا خليك. كده ما اعشقش لسه. حركه لغايه ما يعشقنا. بس.. التنيه.. عشق